Jeg hadde jobbet på Riksteateret fra 74. Mm -hmm. Og i 76 så var det en skuespiller som het Peter Lindbeck som var i en av initiativtakerne til Dramteateret, som fortalte at Dramteateret skulle begynne å turnere og trengte enø turneerfaring. Og så sluttet pianisten deres, så de trengte en pianist med turneerfaring som kunne være spesielt også. Og så fikk jeg jobben. Da, da var du uten Nei, jeg har aldri... aldri jeg eier ikke utdannelse. har bare en symbolsk videregående artsum. Den har ikke vært papiret den jeg har jeg skrevet på en gang, men den har akkurat på håret bestått, og siden jeg har jeg vært i arbeid. Så har ingen utanse. Så etter ett langt gruppeintervju med alle medlemmer i Tramteatret, så fick jag jobben med tre måneders prøvetid i en CD. Og så ble jeg der i ni år. Og då fant det ut når vi ble veldig verdenskjente i Norge da, men den første TV-serien vår så fant det ut at vi hadde har jo aldri vært interessert i å bli kjendiser som sådan. Det det var ikke noe aktuelt. Vi hadde noe på hjertet, vi hadde en agenda. Da jeg tenkte jeg, "Å, nå har jeg tilgang på uendelige mengder spaltekilometer. Det meg brukte nå." Okay, da fant det jeg det å være åpen om seg. Så jeg gjorde et som jeg har skjønt legendarisk intervju med den nye i 1980 eller 81. På en, en tid hvor det var väldigt väldigt få åpne omser, det var jo bare Kim Frilof innskjølentrent, og da hadde Leon Latex og Pelle Parafis Bøllejvann gjort så stor suksess, tenkte jeg at da må jeg bruke min tilgang til pressen til å fronte det å være åpne omse. Så jeg gjorde et intervju da, som folk fremdeles refererer til, at Leon Latex er homo. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Da, da, da var det veldig få, for å si, nesten ingen. Hva var det du sa du i det intervjuet? Jeg sa bare at det er helt ordentlig å være homosåttig. Vi, vi er ikke kriminelle, og vi er ikke pedofile, og vi har ikke kleptomaner engang. Hvorfor ble det akkurat det nye? Nei, det var Ungdomsbladet på den ja, tiden, ja. det største ungdomsbladet. Og det var liksom halv-sju-generasjonen som man opplerte til. Nei, det var hvertfall at de spurte. De hadde fått et, hørt et rykte om at det var en homoseksuell i og da var vi så på svære at det var liksom en big deal. Hmm. Og det var ikke problem for någon andre i Tram Teatret? At... Tvertimot. De, de var jo så politisk korrekt. at de syntes det var dritstilig å ha en homse der. Det var jo midt i blinken. Du skal bare ha hatt en same eller neger der også. <laughs> at det var full pott. Ja, hvilke reaktioner fikk du sånn umiddelbart da etter dette Veldig interviewet? Veldig positive, ja. Och där er ju fler som sagt som refererade det i intervjun. Och jag har ju fått höra upp genom att jag var så tidig ute med att vara öppen. Det är ju väldigt många som har sagt att jag har reddet livet deras. Och jag bland annat Björte Hjelmland förtalade för många år sedan att farna hans hade läst ett intervju och sagt att jag kan inte imitera bergsläkt, det ska jag inte försöka på någon så att farna hans han när han träff. Och då det Björte vart 11 år eller något så att att åh, det er möjligt. Så han refererer til meg som en sånn eh, døråpner, for at det er mulig å være åpen homo. Men, men Tramteater og det dere, forestillingen av tv-seriene deres, mm. hvor skeive var de? Nej, det var vi ganske skakke, men vi, vi tok, vi, altså det eneste gangen vi opptok, eller tok opp homseri, eh, var i forestillingen med heter Back to the 80s. Hvor vi hadde en sketsj eller et nummer Som handlet om to streite ektepar Som sa at å nå har de flyttet til den i blokka som er sånn Så snakket de om det som er sånn Så snakket de hele tiden forbi hverandre Noen trodde det var en pakistaner Noen trodde det var en afrikaner Og så viste det seg at det var en homse De snakket forbi hverandre Så vi gjorde et nummer av fordommene Med å bare snakke om de der borte Så det var det eneste gangen vi hade det på repertoaret Og så var det jo også en sekvens i back to the hvor uh, sannhetsseriumet var kommet på A-veie, og da det havnet på Stortinget, og da hadde akkurat Venkel Lovsov stått fram. og da var det en, en representant på dette Stortinget, ages, da, som snakket nynorsk, eller litt sånn kvad... kaudrevesk nynorsk, og som hade fått sannhetsserium i USA, og på talestula og sa, «Ei, ei, respusk!» <laughs> Så brukte vi det også,